شبوا على طياب بالنفائل النفايل وعطره بشته بخور عود زيني لجل عين القرم عاد الكل مايل هو عبد العزيز نسل طيبيني شبوا على طياب بالنفائل النفايل وعطره بشته بخور عود زيني لجل عين القرم عاد الكل مايل وعبد العزيز نسله الطيب طيب شوفوا قوالب لا تورهم بالنفايل عطروا بسته بخور وعود زيني لاجل عين الحول معدل كزمايلي وعبد العزيز نسله الطيب الفرح شوفت جنابك وانت طاير راقي العليا ومنزالك ثميني نزل منه لو يدفك الفعايل راعي انت سوى الفعل الشديد وابو حمل نسل منهم بالفعل السابقين نعمة العصر بياضاع الجمايل خدتكم مع ربنا الاولين وامه اللي ماخذ السن الشمايل على سمة الحرارة نياف المقدام مع السفا الاصايل اخوها المجد والوفاء لاقيني وعطيته المهمات الدفايل لنا طقة النواب شفاك عيني طاروا الجليزين نعمة بالعصر من أحضر القبايل اسمهم